Jeg tipper at den her er for lan egentlig, kanskje, siden den er veldig rett av direkte. Jeg, jeg digger det. Helsker <laughs> du egentlig bomringen, eller var det en bløff? Jeg elsker bomringen, selv om det kanskje er litt rart å si. Ja, det er kult at noen på en måte elsker ting. <laughs> elsker du strømbokser? Nei, jeg elsker ikke strømbokser, men jeg forstår jo hvorfor de er der. Jeg tenker så mye over det egentlig. Ja, der er det en bomring, der er det en strømboks, der er det en dør. Bomringen gjør byen vår god å bo i for alle som bor her, med ren luft og med lave klimagassutslipp, med mindre biler. Og det gjør byen bedre å bo i for alle, og derfor må vi være, ta vare på bomringen og sørge for at den ikke blir truet av folk som har lyst til å den ned.